اقبلي على المنصه وخلق الله وقوم. ارحبي يا بنت شيخين من كروم الرجال، ارحبي والبيض حولك يصفون الصفوف، امي متعب حي طريقي يا اغلى الغوال. على صلاح كريمة الخصال مثل طيبك بين كل الخلايق ما نشوف بنت عز وبنت روزن كريمين السبال توفيك القصايد وجزات الحروب أضربي يا أم متعب وشوشي الغزال العبي على اللحنو على دق الدفوع انت يا الشخة على كل مادة الجمال وانت اللي كاملة بالمزايا يا بنت ابوها ولله الكمال هبتك هبة ودسها بعتبة الوصول افرحي فرح السنة في احلى الليال يا سمو والسيل يا مخجلة كل الحروف العمارة طيب الساس مدها للجزال بالكرم والطيب والعز والجسم عروق شايع صيته مع الناس وفعونا جزال والشجاعة موقعة عيالك هلا العز وصحون الرجال العبري من روسكم من صقيلين السيوف والله يبارك انسان اتياه عسا سنينه طوال ليلةٍ بالعمر افراح ومن حولها طيوب والخوات الزين دهن من اوصاف الجمال نادرات بالحرما اذا تحلى الوصوف شعلي فانا سعدي فالن منكم اللي طول الليالي